Волонтерка Соломія Фадюк показує зал, у якому зберігаються медпрепарати. Жінка каже, тут ліки сортують, складають в коробки і відправляють у військові госпіталі. Є люди, які приносять медикаменти до нас через те, що ну, всі бачать, ми звертаємося і в соціальних мережах. Люди, які закупляють за свої кошти, приносять. І більшість, ну, практично, відсотків 95 – це все є гуманітарна допомога, яка до нас приходить з різних країн. Тобто за час роботи нашого складу ми вже отримали гумдопомогу і від Італії, і від Польщі, і від Чехії, і від Норвегії, і від Нідерландів. Частина навіть приїхала до нас з Америки. Координаторка цього медичного складу Тетяна Сендецька показує коробки, які отримали від волонтерів з різних міст України. Також ми долучаємо нашу американську діаспору, так, яка проводить різні ярмарки, збирає кошти. Вони ці кошти передають в Україну і ми вже закупляємо підсумки. Ці підсумки були пошуті у Тернополі і таким чином ми можемо максимально швидко отримувати те, що нам потрібно для аптечок. Також у нас є ящик необхідних комплектуючих, які до нас приїхали з Польщі. Тетяна розповідає, разом з іншими волонтерами продовжують збирати гроші, щоб сформувати більше аптечок для військових. «З основних комплектуючих – турникет, оклюзійна пов'язка, бандаж, також тут є гемостатичні елементи ось, і перев'язувальні матеріали, також є маркер, Ну Тобто все, що потрібно для індивідуальної аптечки бійців». Крім медикаментів, у міста, де тривають обстріли, волонтери передадуть автомобіль швидкої допомоги. Лікар-анестезіолог Денис Кошарський каже, його використовуватимуть для евакуації поранених. Автівку закупили благодійники з-за кордону. Ми її закупили, передали нам, завезли в Україну. Ми її трошки підремонтували зі своєї сторони те, що там не було. І на даний момент ми збираємо певну апаратуру, медикаменти, якою буде вона комплектуватись, тому що вона була повністю пуста. Да, тобто ми її чим докомплектовуємо, комплектуємо повністю медикаментозно, емердженсі-бегами, це є сумки для парамедиків і, думаю, скоріше всього, з понеділка вона вже буде працювати і допомагати лікарям рятувати наших воїнів». Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.